Tere! Külmal ajal on hea juua kuuma teed, aga palava ilmaga maitseb paremini jäätee. Üks õige jäätee on muidugi päris külm, kindlasti mitte toatemperatuuril, mis siin on praegu 22 graadi. Kindlasti teate, et jookide jahutamiseks on otstarbekas kasutada jääd. Aga kui palju seda panna tuleks? Kas piisab peast kubikust? Või peaks ikka nagu korralikult panema? Ja miks peaks joogi jahutamiseks üldse jääd kasutama? Mitte näiteks sama palju 0-graadilist vett joogi sisse valama? Nendele küsimustele annab vastuse füüsika. Tänases videos räägimegi sellistest füüsikalistest nähtustest nagu sulamine ja tahkumine. Sulamine on aine üleminek tahkest olekust vedelasse. Vastupidist üleminekut nimetatakse tahkumiseks. Sulamise protsessi paremaks mõistmiseks vaatame, mis toimub sulamisel aine ees. Tahkes aines on ainosakesed paigutunud kindla struktuuri järgi ja nende vahel on tugevad sidemed. Vedelasolekus aines sellist struktuuri ei ole ja ainosakesed võivad oma vahel nii öelda kohti vahetada. Selline üleminek ei toimu aga niisama lihtsalt. Tahke ainestruktuuri ja mainitud sidemete lõhkumiseks on vaja energiat. Kus see energia antud juul tuleb? Vaatame sulamise protsessi meie jääd eesse pandud jääkobiku näitel ja modelleerime seda protsessi graafikul, mis näitab aine sõltuust ajast. Esmalt pöörame tähelepanu jäätemperatuurile. Kui jää on võetud näiteks sügavkülmast, võib sellise tükki temperatuur olla miinus viis graadit. Selline jäätükk ei hakka klaasipannes kohe sulama, kuna sulamine on protsess, mis toimub ainele iseloomulikult kindlal temperatuuril, mida nimetatakse sulamistemperatuuriks. Teadalevalt on jäesulamistemperatuur 0 graadit. Jääsoojenemiseks sulamistemperatuurini kulub natuke aega, mille jooksul jäätemperatuur tõuseb. Graafikul peegeldab seda protsessi esimene sinine joon. Ja nüüd vaata, mis juhtub, kui jäätemperatuur jõuab 0 graadini. Temperatuur ei enam. Jää sulab, aga temperatuur ei muutu. Mis toimub? Toimub üleminek tahkest olekust vedelasse. Seda sulamise protsessi kirjeldab meie graafikul punane joon. Paneme veelkord tähele, et sulamise ajalaine temperatuur ei muutu. Sulamise protsessi lõppedes on 0 graadisest jääst seega saanud 0 graadine vesi. See 0 nulgraadini vesi soojeneb nüüd nii, kuni klaasis oleb tee ja jäästekkinud vesi on samal lõptemperatuuril, ehk on saabunud soojuslik tasakaal. Graafikul kirjeldab seda protsessi teine sinine jõu. Graafikul kirjeldatud soojenemise protsesside ei toimu ise enesest, vaid nõuavad energiat. Seda energiat, mis kulub just jääainosakeste vahelistes sidemete lõhkumiseks ja jäästekkinud vee soojendamiseks. Saab jää tükk antud juhul just nimelt jääteelt, mis just see tõttu ju jahtubki. Seda protsessi kirjeldab meie graafikul roheline joon. Nii, sulamise protsess on nüüd kirjeldatud. Aga kuidas leida jäätee lõptemperatuuri, kui sinna panna kõigest üks jääkuubik? Selle temperatuuri leidmiseks paneme kirjasooeslikku tasakaalu võrrand. Muide, järgnevate selgituste juures võid vahepeal julgelt video pausile panna ja ise ka need võrrandid kirja panna ja läbi lahendada või läbi mõelda. Energia jäävuse seadusest tuleneb, et vaadeldavas protsessis on summaarne sooesölekanne 0 Jouli. Soojusülekanne on antud juhul kirjeldatav nelja soojusulga lahti mõttestamise kaudu. Soojusol Q1 tähistab jäätemperatuuri sulamistemperatuuri nii tõstmiseks kulunud energiat, Q2 jäesulamiseks kulunud energiat, Q3 jäästekinud veetemperatuuri tõstmiseks kulunud energiat ja Q4 jäätee jahtumisel vabanenud energiat. Soojusol Q1 võrdub jäämass korda jää soojus korda jäetemperatuuri muutus, ehk jää lõptemperatuur miinus algtemperatuur. Kui see soojusulga avaldamine sullele päris selge ei ole, siis vaata kõrval olevat videoopsi videot, kus sellest peikemalt juttu on. sulamiseks vajaliku soojusulga Q2 arvutamiseks peame teadma jääsulamis soojust, mis on füüsikaline suurus, mis näitab just nimelt seda, kui palju energiad kulub 1 kg massiga aine sulamiseks või teistpidi, kui palju energiad eraldub 1 kg aine tahkumisel. Sulamis soojust kreeka tähega lambda ja jääsulamissoojus on 330 000 jouli kilogrammi kohte mis tähendab, et 1 kg jää sulamiseks kulubki 330 000 jouli energiat. Seega Q2 võrdub M jää korda lambda jää. on Q3 võrdub jäästekinud vee mass korda vee soojus korda jäästekinud vee lõpptemperatuur miinus jäästekinud vee alptemperatuur. Tuletame meelde, et aine ainesulamisel ainetemperatuur ei muutu, mis tähendab, et jäästekinud vee temperatuur on 0 graadi. Samuti ei muutu jää sulamisel mass. Ehk jääst veemass vee mass on võrdne jäämassiga. Jäätee jahtumisel eraldusoojusul Q4 võrdub jäätee mass korda jäätee eri soojus korda jäätee temperatuuri muutus. Ehk jäätee lõptemperatuur miinus jäätee algtemperatuur. Jäätee eri loeme võrdseks vee eri soojusega. Jäätee algtemperatuuriks aga on ruumitemperatuur ehk antud juul 22 kraadi. Meie koostatud võrrandites on meid huvitavaks tunnmatuks jäätee lõptemperatuur. Saadud võrrandi lahendamiseks selle tunnmatu suhtes on meil vajalik teada jäädükki ja jäädeemassi ning lisaks jääsulamissoojusele veel jää- ja vee eri soojusid. Tavapärase jäädükki mass on suurusjärgus 10 grammi, ehk 0,01 kilogrammi. Jäädeemass keskmisega suurusega klaasis on 200 grammi. Jäätee eri soojus on 2100 tšalgilogramm kraadi ja vee suurus 4200 tšalgilogramm kraadi kohta. Lahendame nüüd saadud võrandi. Kui kasutame hoolikalt põhjühikud, siis võime need võrrandites lihtsuse mõttes kirjutamata jätta. Võrrandi lahendamisel võis muuhulgas tähele panna, et Q1, Q2 ja Q3 on positiivsed, ehk nullist suuremad, Q4 aga negatiivne. See viitab just sellele, et jääde jahtumisel eraldub energiat nii palju kui kulub energiat jääsoojendamiseks ja sulatamiseks, ning jäästekinud vees vee soojendamiseks. Kokkuvõtlikult leidsime, et ühe jäädüki lisamisega jääteele langes jääteetemperatuur ligikaudus 17 graadini, ehk umbes 5 graadi. Kui soovime veel külvemad jooki, siis on ilmselt mõistlik kasutada mitut jääkubikut. Näiteks kolme samasuguse jäädüki lisamisel oleks lõptemperatuur ligikaudu 8,6 graadi, mis on juba päris külm. Lisame veel kaks märkust. Esiteks tuleb öelda, et meie poolt kasutatud mudel oli võrreldes tegelikusega natuke lihtsustatud, kuna me ei arvestanud hetkel sellega, et teatud määral toimub soojusvahetus ka klaasijõhuga, ehk ümbritseva keskkonnaga. Võite ise mõtiskleda, kas see tähendab, et jäätee lõptemperatuur on tegelikult kõrge või madalav kui meie mudelikohaselt leitu. Teiseks võib tähele panna, et kui lisadab palju rohkem jääd, siis võib osa jääst üldse sulamata jääda. Sellisel juhul oleks jäätee ja jääsegu lõpptemperatuur 0 graadi. Kuna samal temperatuuril kehade vahel soojusülekanet ei toimu, siis ei saaks jää enam sulada ega ka vesi tahkuda. Millise järelduse jookide jõutamise kohta me kokkuvõttes teha saame? Esiteks on oluline teadmine, et jää sulamiseks kulub energiat. Just sellepärast on jookide jahutamiseks kasulik neile jääd lisada, mitte lihtsalt külma vett. Teiseks on meie võrandietest selge, et mida rohkem jääd joogile lisada, seda külmema joogi saame. Selline füüsikaline järjeldus langeb kokku meie igapäevase mõtlemise ja käitumisega. Aga füüsika ja teised loodusteadused selgitavadki meid ümbritseva maailma toimimist. Head füüsika õppimist! Ah hea, me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakku vaiduette võtta ka praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õpilugudel ning käevad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttab, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.